No, vzhledem k tomu, že mám malé děti, tak se to pohybuje mezi neustále a nikdy. Protože malé děti udělají velký nepořádek a dům vlastně není nikdy pořádně uklízený. E, doma miju nádobí, starám se o děti, e, uklízím a starám se o dům a zahradu. Když je tam bordel, tak uklízím by. A jinak není to úplně pravidelný, možná, že by mělo být, ale není to pravidelný, podle toho, kdy je to potřeba. No, vysávám, utíram prach, v kuchyni je většinou že takže uklízím kuchyň. A no, moc nevytíram podlou, to bych měla dělat asi častějším.